I denne sekvensen skal vi gå gjennom hvordan et batteri fungerer. For å kunne forstå hvordan batterier fungerer, er det viktig at du først har forstått hva en reduksreaksjon er. Vi skal vise hvordan man kan bygge et enkelt batteri på labben. Vi starter med to kar. Et med sinksulfat og ett med kobbersulfat. Dette er løsninger som inneholder frie sinkioner, kobberioner og sulfationer. Vi kobler dem sammen med en saltbro. Gjennom saltbroen kan sulfationene bevege sig fritt. Saltbroen inneholder en saltløsning som gjør det mulig å utjevne ladningsfordelingen i karrene. I karret med zinksulfat legger vi en zinkspiker. I karret med kobbersulfat legger vi en kobberspiker. Vi kobler spikerne sammen med en ledning. Til ledningen kobler vi på en lyspære, så kan vi se om det går strøm. En strøm vil gå, og lyspæra lyser. Dette er en redoksreaksjon. Vi tar frem spenningsrekka. Her finner vi sink og kobber. Fra sekvensen om reduksreaksjoner husker vi at ioner kan ta elektroner fra atomer høyre opp i spenningsrekka. Det er dette som skjer i eksempelet vårt. Kobberioner i karret til høyre får elektroner fra sinkatomene i sinkspikeren i karret til venstre. Elektronene som går fra sinkspikeren og kobberionene er i to forskjellige kar. For at elektronene skal kunne overføres må de gå gjennom ledningen. Dermed går en strøm. Vi skal se litt nærmere på hva som skjer. Vi starter med sinkkarret. Som vi så fra spenningsrekka, vil synkatomet fra synkspikeren gi fra seg to elektroner. Vi får dannet et synkion. Elektronene vil gå opp gjennom synkspikeren til ledningen. Synkionene vil gå ut i løsningen. På kobbersiden kommer elektronene fra synkspikeren genom ledningen. Et kobberion fester seg til spikeren når det mottar to elektroner. Vi får dannet ett kobberatom på kobberspikeren. Vi ska nå se vad som skjer med spikeren over tid. I karrene er det i utgangspunktet like mange positive sink- eller kobberioner som det er negative sulfationer. Reaksjonen begynner på venstre side. Et synkion går ut i løsningen, og to elektroner går over til kobberspikeren. Her tar et kobberion opp elektronene og legger seg på spikeren. Se nå vad som har skjedd med ladningene i karrene. På venstre siden har vi flere positive ioner enn negative. På høyre siden har vi flere negative enn positive. For å jevne ut ladningsfordelingen vil negative sulfationer gå gjennom saltbroen. Nå har vi en nøytrale kar, med like mange positive som negative ioner på hver side. Som vi så tidligere vil sinkatomer i spikeren gå ut i løsningen når de har gitt fra seg elektroner. Dette fører til at sinkspikeren blir mindre og mindre. Samtidig vil kobberioner mota elektroner og legge seg på kobbelspikeren. Dette kan vi se ved at kobbelspikeren blir større og større. Dette kalles en galvanisk celle og er prinsippet bak batterier. Materialene som blir brukt i batterier varierer, men prinsippet er det samme. To elementer med forskjellig plass i spenningsrekken brukes til å tvinge elektroner gjennom en elektrisk krets. I eksempelet vårt har vi brukt sink og kobber. Men vanlige oppladbare batterier som man får kjøpt i butikken ofte bruker nikkel og kadmium. Det finnes også andre elementer som kan brukes i steden for en saltbro, som har de samme egenskapene. De utjevner ladningsfordelingen. En fellesbetegnelse på slike elementer er elektrolytt. Noen type batterier kan man lade opp når det er oppbrukt. Det gjøres ved at man kobler på en spenning. I denne sekvensen har vi sett på hvordan batterier fungerer.